السلام علیکم رائج تو آج ہم ماہیو مت آ رہے ہیں اور کیا ہمارے دوست آ ہیں تو ماہیوں میں پہنچ کے ملتے ہیں شادی میں تو بھائی لوگ ابھی ہم لوگ آ گئے وہ دیکھے ہوئے ہیں اب ہم بھائی کھڑے ہوئے تم لوگ کب پہنچے بھائی <تصحت> تیسرے میں <عزم> تیسرے بے بے بھائی نے پل چہرے پہ خرچہ کیا آپ نے بھائی نے پل خرچہ کیا آپ یہ کیا رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا ये चेक करते नहीं, ये। ये तो है खाने में चेक भाई आज का कमान हमारे साथ की तरफ से उर्दू वाला लोग कितना लोग हाँ ये कौन सी समान है कौन सी है भाई یہ سرائی گی ہم سرائی کی نہیں ہے ہم ماضر ہیں اور ہمارے یہ ہمارے رامیش بھائی ہے یہ ہمارے رامیش بھائی ہیں اور ان کو ہم پیار سے ہیلمیٹ بلاتے الوا پوری کتنے کی ہو گئی دال چاول مل ہے یہی ہے Up! M fleet! there is a Harriet win! welcome to work! the best activity! we eben have everything we are back up ہیلو بھائی لوگ کھانا کھل چکا ہے بھائی صاحب یہ دیکھو ہمارے غریب بھوکے ہم نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھینک یو کیوں بند کرا دیا میں نے مزیدار ان کو کھانا نہیں ملتا یہ کالی گلاب جامن کا یہ ہمارے راہل بھائی ان کا میں بہت بڑا فین ہوں میں عاقب ہوں میں ان کا بہت بڑا فین نائس بوائے یہ دیکھے یہ پہن ہی پہنے یہ مالک ہیں یہ ایکسپو لینڈر کے مالک اچھا بنا ہوا ہے بھائی ان کے بارے میں جتنا بولوں اتنا کم ہے بس بس بیٹھا تو بھائی لوگ ہم نے یہاں کھانا کھا لیا ہے اور کھانے کے بعد कुछ کچھ ایسے حالات ہوگا اور سب سے زیادہ اس نے کھایا ہے اسی بندے نے سب سے زیادہ کھایا پانچ جی اسی نے تو بھائی لوگ ابھی ہم گھر جا رہے ہیں کوئی منہ نہیں لگا رہا کوئی منہ نہیں لگا رہا چلو یار چلتے اللہ حافظ तो भाई लोग अभी हम शादी से आ चुके हैं तो कैसा लगा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना बाकी नेक्स्ट बताना कमेंट में के